Tak určitě způsobem jsem byl nervózní, protože furt mám, neustále mám strach o stroj, protože ten dík jako něco zklame, tak takovýhle těsný výsledky, jako jsme mezi 10. a 11. místem, je, je vždycky to. Mohl jsem si to nakonec i rozhodnout sám, že bych mohl, se mohl prohrát, protože jsem proletěl asi na 25. kilometru brodem hlubokým a čtyřkolka mě chcípla a říkám, tak to je v čudu, no a naštěstí se pomalinku jako rozeběhák jak nasála, vodu, tak, tak se to rozeběhlo, to, ale musel jsem opravdu o těch 9 minut náskoku hodně bojovat a to způsobou tu nervozitu. mu říkám, každý je dojetej Dakar, je dojetej Dakar, to je to, kde se potom člověk nachází, není důležitý. Když si odmyslíte o mýho výsledku 0, nulu, nulu tak, tak, tak tam máte jedničku, a je to jedno. Ale myslím si, že desítka z 50 jezdců je slušný v tomhle věku a potom, co jsem se zažil. Jo, když jsem si to tak nějak analýzoval, tak jsem velice spokojený. A vy jste o tom v průběhu závodu moc nemluvil, ale uvidíme vás příští rok na Dakarské rally, nebo je to tečka za kariérou v nejtěžším závodě světa? Kdyby viděl sluníčku, tak bych řekl, že máte úžech, ale je pod mrakem, tak vás možná klepnou někdo do hlavy. Určitě nepojedu. Nějaké časy, nevím, tři minuty jsem měl ještě jednoho, kterého bych mohl jakoby trošičku jako pozlobit, ještě tak jsem se snažil. Pravděpodobně to asi nevyšlo, něco jsem stáhnul, ale ne, ne příliš. Takže výsledky jsem ještě neviděl, ale. Nicméně, to je jedno. A je mi to úplně jedno. A, a hlavně, že jsem v cíli, no a po jedenáctý za sebou, no. Co k tomu říct? Já jsem za těch jedenáct nebo dvanáct let prostě. Do sebe nasoukal a ty zkušenosti na Dakaru a, a věřím tomu, že pomůžu nějakému jezcovi, který, který bude do první desítky a, a nechám v tom svůj díl nějaký, protože tam si myslím, že je moje cesta, tam si myslím, že je nějak moje místo a už se jinak nezrychlím, už se jinak zdraví není úplně nejlepší s těma nohama, ale nicméně jsem v pohodě. Takže to, takže budu se těšit to, že budu moct někomu pomoct. Na, to, na, na, na tu bídu v tom absolutním pořadí a na ten problém, který jsem měl vlastně s, s, s tím zdravím, s těma ramenama, s tou klíční kostí, tak, tak je to taková nálepka za to, protože e, vlastně na sériovém stroji bez možnosti výměnu, výměny prostě e, náhradních dílů, které jsou označený, tak člověk jako musí maličko koby taky uspůsobit tu jízdu a šetřit ten stroj, tak aby se nestala právě nějaká věc, která by se musel právě ten díl měnit nebo něco, takže tato třída si myslím jako, nebo je velmi prestižní, takže jako já jsem strašně rád, že, to, že, že jsem na bedně a, a že si můžu do, do, domů dovíst toho malinkého beduína, takže doufám, že všichni o nich tady mluví, tak já jsem takovýho pidi, pidi budu zase doma mít a, a Budu, budu ho tam oprašovat. No, je to super, že se mi povedlo dojet do cíle a jako byl to opravdu náročnější závod než minulé a užil jsem si to skvěle. V Peru v krásný Duny, který jsem v životě neviděl ani, jo. jel jsem je poprvé a jinak Bolívie, Argentina. už ty terény jsem nějak znal, takže ale super. Určitě se budu věnovat českým seriálům a v, budu si udržovat fyzičku a, a samozřejmě bych případně byl připraven, když se rozhodne, že bych se zúčastnil nebo nezúčastnil, ale v plánu mám v každém případě je to From Marathony, celý seriál a cross country, m. republiky.